السلام عليكم ازيكم يا باشمهندسين هنتكلم في الفيديو ده عن ازاي انا بركب القواعد بتاعت الجمالون او الهناجر وازاي بثبت البليتا وازاي بثبت الجاويط مبدئيا كده هنتكلم على البليتا البيتا دي وظيفتها ايه؟ البيتا دي وظيفتها يا باشمهندس هي تحافظ على المسافه وظيفتها وظيفتي كان في في الخرسانات انما في شغل ستيل وظيفه البليتا دي ان هي بتحافظ على المسافه بين بين الجاويط وبتحافظ انه هيفضل في مكانه مبدئيا كده انا بشتغل او بحتاج بحتاج معايا ايه بحتاج معايا المتر وميزان ميه وبحتاج معايا اهم حاجه هو ميزان الاما معايا ميزان الاما ده هو اللي بيحدد لي النقطه بتاعتي ده في الليفل بتاعي ولا اطلع ولا انزل ولا اعمل ايه بالظبط طيب انا مبدئيا كده ده ده هيجي معانا دلوقتي بص ده ده شكل الجويد ده الجويد ده الجويد, ده الجويد لوحده طول الجويد ده ما يقلش عن 70 سم، طبعا متضح معاك في الديزاين بس هو تقريبا ما بيقلش عن 70 سم. هنا معانا كان 80 سم. طيب ده ده هو هنا يا باشمهندس خلاص جاب البليتة البتة بيسموها شبلونه بيرسم عليها مكان او بيعلم عليها مكان كل جويد هيتحط فين. وبيبدا يخرمه. وبعد ما بيخرموا بيبدا يعني يرتبهم ويوزعهم مكانهم وبيشد خيط على ال على القواعد كلها. بيشد خيط من اوله لاخره. وبعد كده بياكس البلتات دي بيعمل عليها زي اشاره زائد كده المنتصف بتاعتها مثلا لو هي دي مثلا 30 في 50 فهيجي عند ال 25 في الجنب هيعلم علامه وعند ال 15 في الجنب هيعلم علامه ويشد الخيط بتاعه هو كده عارف نقطه السنتر بتاعه يشد العلامه بتاعته كده هو عارف نقطه السنتر بتاعه بعد كده بيبدا طبعا لازم اتاكد يا مهندس ان انا سايب كفر خرسانه ده معناه ان اشاره العمود لازم تبقى اعلى من الليفل بتاعي اللي انا المفروض اوصل له بعد الصب ب 3 سم او 4 سم باخد بالي من المعلومه دي برده البريت دي بعليها عن مستوى الخرسانه بتاعي ب 2 سم عشان بعد ما بخلص بقصها بعد ما اخلص صب طبعا بفك بصبها وبفك آه بفكها بعد كده فبسيب ايه لها مسافه 2 سم زياده مهم جدا قبل الخرسانه الباشمهندس يبقى متاكد منه انت ظابطه قبل ما تصب الخرسانه وقبل ما تعمل اي حاجه ااا ايه تمام هنا البليته ركبت البليته اللي بعدها بوزعهم وبشد خيط على القواعد من اولها لاخرها وهيجي معانا في الفيديو دلوقتي ليه بعد كده بيبدا اللحام يظبط بعد ما يظبط البليته وخلاص ثبتها دي بليتة الظابطه بيسقط الجويت وبيلحم الجويت برضه بتاكد منه بتأكد من مستوى الجويت وانه بحاول طبعا اسيب نص سنتي تحت البليتة ده ايه او سنتي ده راحه ليا ممكن احتاجه وممكن ما احتاجوش ده عشان لو حصل معايا اي غلطه بعرف اصلحها بعد الصب انما لو انا ظبطتها على البليتة او ظبطتها ما سبتش معايا مسافه هضطر اكسر في الخرسانه عشان كده احنا اتكلمنا ان انا بقى ايه بعلل البليت على مستوى الخرسانه 2 سم وبسيب له برده في الرجلاش بتاع الجمالون اه بتاع الجاويت معلش بسيب له نص بسيب له سنتي كراحه ليا. ايه بعد كده بيجي معانا ايه يا منسين بسلم البلاد دي لبعضها بميزان الامام لازم يبقوا بالشعره. ده هيساعدني جدا ان انا ايه؟ ان انا هعرف مناسيبي وهعرف الدنيا ماشيه معايا ازاي هنا بنشوف هو الخيط ماشي لو عينك جايب الخيط هتلاقي الخيط ايه شادد الباكيه من اولها لاخرها وبرده مظبوط على السنتر بتاعي السنتر بتاعي هيبقى معانا شايف في الفيديو كده مكان السنتر ده ده كده الاكس بتاعي هتلاقي خط كده وفي خط عمود عليه اللي هو الخيط عليه ده اهو تحت الخيط اهو ده الخيط اهو بتلاحظ ان الخيط ماشي بالملي فوق ماشي بالظبط فوق العلامة اللي انا معلمها وبيسلم اللي بعده وبسلم اللي بعده وبسلم اللي بعده بعد بتلاحظ ان انا مغطي ايه مغطيه بمشمع عشان ما يبصش معايا السنان دي من مصبة الخرسانة بعد كده بجيب النجار بقى وبقفل بعد ما سلمت الشاري بجيب النجار وبقفل الاربعة جناب بتاعي وبصب الخرسانة وبفكها وباخد اجراءات الخرسانة كلها وبركب موضوع الستيل لحد الاخر اتمنى كده اكون وضحتلك الفكره وشكرا ليكم باشمنسين يا ريت تدعمونا بلايك الموضوع ده مهم جدا وسبسكرايب للقناه شكرا